بلا نشوفك آخر مرة آخر لحظة بعمري ليها يمكن حياتي هذا قدرة كاتب ربي تو فليلة مالا نغني لك يا عالم عاشق فيها نذكرها بألف حكاية رح لها لا شكو تتصبرني يا البلاد و الي حنبوها رح كي لا علي حرمني يا بزينه حبوها بليالك روحي وتفارقني دالي دالي ويدرب ويدور فقالي في السيستي مومي الشيطان